Continuadament s'està retallant el pressupost per polítiques socials, sigui sanitat, sigui cultura, sigui ensenyament, sigui pensions... Això no ho ha decidit directament la població. En canvi, s'estan fent despeses completament injustificables, com ara aeroports per cada capital de província, o bé augmentar el pressupost de defensa. Què és el que més necessiten? Què volen que hi hagi en compte a serveis socials, en compte a inversions, en compte a infraestructures? I com aplicar els impostos? Creiem que la gent té dret a dir i a decidir sobre aquests aspectes. Entenem que les polítiques socials són capdals pel desenvolupament d'una societat sana, on la gent gran i els més joves són les persones que han de tindre més protecció. Tots tenim dret a l'ensenyament, a la cultura i a la salut. I a partir d'aquí, que ells decideixin què és el que volen?